у кожен куточок у школі виплаканий руками батьків, вчителів, працівників, дітей. Стилили плитку буквально за 2 дні, щоб встигнути до випускного, до учнів. І таки зробити їм сюрприз, щоб вони випускний танець, танцювали саме вже на, рівні, на рівному подвір'ї. Але, мабуть, на совість постелили, тому що не зруйновано, навіть, чи БТРом, чи чим виїжджали. Оце вікно в музей. Школа побудована в 1973. 1973-му. 74 му ну, мається на увазі ця будівля, бо у нас це попередні В 1974-му якраз створили музей. У Косиліського ліцеї на 1 вересня навчали 124 учні. На сьогоднішній день навчається 105 учнів. За кордоном десь приблизно до 20 учнів, тому що зараз у нас люди як птахи мігрують. Це 18 вчителів працюємо дистанційно. І вчора був дощ, ми сьогодні приїхали, то затікла школа. Якщо до весни і все то воно просто зруйнується. Поряд, як школа хоче жити, дивиться. Клапає прямо на нього. Зруйнована найбільше це у нас в стелі дирка в комп'ютерному кабінеті, от, подивитесь, і невеличка дирка є в кабінеті номер 9 Вікон немає, дверей немає, скини є що аж до каміння зруйновані. Навіть зараз у бібліотеці. З матеріальної бази це техніка комп'ютерна найбільша, її просто знищено. Але нам вже для вчителів видали ноутбуки. Ми працюємо і третя ще третій транш повинен бути. Оце разом 12 ноутбуків. Ще в нас залишилось 6 ноутбуків. Збиралися навесні. Тут класти новий линоліум, то рашиста вивезла, я бачила, як вони витаскили, що зробили? Взяли це ноутбуки, линоліум, бойлер. Це те, що я зараз тільки можу подивитися. Ну, не війни, а прийшли. Вибачте за сміття, Ось школа була окупована з 11 березня в село і, в тому, що, і школа, тому що заселились тут офіцери, пізніше вони заселили і своїх солдат сюди. Скільки з самого початку в школі ніколи не було спорт... спортзалу. І рішення було прийнято гарандувати приміщення дитячого садка і зробити. Ось цей він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 Спочатку ми думали вивезти десь у безпечне місце. Але оскільки майже всі школи, не майже всі школи у нас зруйновані, такого безпечного місця, що збереглося, ну, щоб залишилось неушкоджене і сухе, і збереглося, у нас просто в закладах немає. Плюс немає транспорту вивози, тому що інфраструктура зруйнована в нашій селищній раді.